Hai hai hai hai YouTube. Saya Sean The Blaster Minia. Okey, kita berjumpa kembali ya. So, disebabkan banyak yang meminta Sean untuk meneruskan buat video, so saya trylah buat video berterusanlah. Trylah, ha try lah, ya. Lah. Okey, so hari ini saya membawakan juga um, review unbox ataupun unboxing tapi model bukan blaster. Kali ini sama iaitu dad blaster juga. Uh, tanpa cerita banyak, mana dark blaster saya Ah, uh, sini dia Ok, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Haa, uh, alright So, daripada brand Singsen Singsen lah uh, Small steel cannon Small steel cannon Haa uh, Dia punya model Tak sure mana satu, nanti kita lihat lah uh. Jangan nanti lah kita buka sekarang Haa, uh, ok, ada user menu So, ah uh, ini dia So hero kita pada hari ini ha haau bosso tengok tangan saya ya eh. saiz dia besar mana so ha ni dia punya model panggil XX908 power launcher panjang gila nama dia XX908 fuh perasaan di tangan uh, ini lagi besar daripada Lizzy ya eh. pernah anda tahu kan mana satu Lizzy kalau tak tahu yang mana Lizzy uh, penjuru sini ke sini ya eh. ha, anda lihatlah yang tu link tu keluar Ha, itu Leazy Ini lagi besar daripada Leazy Dan sama juga dia dalam manual Kertinya anda tarik Tarik Lepas tu tembak Tapi sekarang dia tak ada jauh eh, Tak ada jauh pula Tak ada dart So tak boleh nak tembak lah Okay ha, Tengok kepala dia Fuyo Fuyo Fuyo Ada ni apa Ada tiga ni besi ke apa Dan dia punya Barrel besi lah ya. Barrel besi lah ya. Okay Haa Alright, kita lihat dulu apa ada dalam kotak selain daripada hero. Dia ada bagi mag 1 So mag ni dia boleh masukkan 7 dat lah. Okay, tujuh dat. Pastu dia ada bagi ini uh, ala ala, oh ala ala bang i apa hologram ah, hologreen ya. Lah. Uh, ala ala ni tak boleh adjust sebenarnya cuma dami lah. Tapi dia memang berlampu ah. Lah. Uh, ada lampu. Dan apa lagi dalam kotak? Ah uh, ada dat ah uh, ini dat lah. Dat yang lembut lah Ini memang lembut Kepala dia pun lembut Tapi rasanya universal lah Anda boleh lah Guna dat yang lebih bagus Ini dia bagi dua pack satu pack ni 2, 6, 7 biji Alright So ni kita letak tepi Dan kita try lah Tengok ah ha. Secara Lebih, lebih, lebih Lebih, lebih okay. Kita lihat secara Lebih detail lah So kita mulakan daripada Haa uh, Inilah Dia punya Mac eh. Mac dia ni ada anak panah Dia anak panah ha, Ada tujuh So masukkan Dart dia senang saja Ni mainan budak-budak lah Senang Tetapi kuasa dia hebat ketidak ah ha, Itu kita cerita belakang lah ha, Ni masuk saja Masyur. Nanti kita nak guna juga Nak test shooting kan So kita reload siap-siap lah Dua Tiga ini pun nak tunjuk lah, Sean ni apa lah. Macam lah orang tak tahu Cara nak di-road ni Saya tak tahu lah Serius Sebelum ni memang Saya budak miskin lah Mana ada duit Nak minar Semua tu kan So benda ni pun memang Dah tua, -tua Keladi Sampai sekarang Baru ada berpeluang lah Nak main Okay tujuh Dia kata maksimum tujuh Jangan letak banyak-banyak Letak banyak nanti dia Spring tu tak bagus Ini nak masuk kat sini Senang je Ini dia ada ni Just Buka bagus jugaklah dia bagi accessories eh. Ha, sini sangkut. Ikat balik keluaran yang ni pop. Ah ha, ini. Who yo! Who yo! Macam macam yes ah. Eh. Tengok. Wah. Wow. Okey. Masukan ni uh, ni reload. Okey, kalau nak release ini, ini eh. Ah release tekan. Ah. Ha. kalau nak tembak macam mana? Nak tembak tarik. Ha, tarik je anda boleh terus lepas. Okay. Yep. Oh, kena ni. Ah, ha, mari kita tu. So, kita try ya. Ha. Saya tembak kena ke tak? Ayah, tak kena. Lagi, lagi, lagi. Ah, ha, kena CP. Ah, ha, kena CP. Tak kena tengah sikit. Ah, ha, baru kena. Ah, ha, macam tu. Ayah, tak kena bawah sikit pula. ah ha, habis. So kalau dah habis, dia punya duct ni Dia akan macam ni lah Dia macam uh, senjata betul lah Dia akan tendang ke belakang Kalau nak release, tolak ke depan ni Oh, berkaya tak? Kalau dia dah habis, dia macam ni lah eh. Kalau nak tendang kan nak releasekan dia ha, eh. ini, ini, ini, ini, tolak ni, tolak ni Ha, nampak tu? So, lihatlah lihat secara dekat lah So dia ada bagi attachment kat sini, boleh letak Sini boleh, sini boleh, sini boleh Ha, depan dia macam ni Asahlah aku asyik pegang plastik ni je. adoi. <laughs> Alright. Ini lumah apa saya tak sure. Ini yang dia tembak keluar tu. That's why saya aim tadi guna atas. Tapi dia keluar daripada bawah. Pelik. Ke daripada atas? dari bawah lah. Daripada bawah. Okay. Ha ni. Sekarang punya dart uh, blaster ni memang consider cantik lah. Dia punya finishing dia. Lagi cantik daripada blaster ah. Tapi dia tak ada labrat sangat. Okay. Okay tah ha, tengok ini ada tulisan soft bullet ini ada ni ah ha, ini buris apalah buris tu ah ha, ni dia ada ketak-ketak sikit ha dia ni memang double nylon nah ha. ha, ah kiri kanan samalah tulisan dia okey ya ni yang pelik sikit kenapa dia tarik macam ni <laughs> mainan kan mainan tak nampak macam betul ha nampak ha kalau dia tarik dia sini tu dia tembak dia beratas eh. saya tak tahu lah dia atas ke bawah Nampak macam atas tapi Nampak macam bawah juga Tak sure lah Ha ni dia punya silinder Nampak kulit sina Ok saya try timbang sikit Kita timbang ah. Ha. Dia punya berat berapa Boleh nampak lah ha. 611 gram Mertinya 600 gram lah Kalau dia punya saiz dia punya saiz kepanjangan dia 30 cm. Dia punya ketebalan kalau sampai sini 20 cm. Okey, sini sampai ke bawahlah 20 cm. 600 g. Consider okay lah Alright, kita henti kejap. Uh, saya set untuk FPS. Alright, alright. So kita nak buat FPS ah. So ini kita punya hero 908 lah, SX908. Ini saya dah di-load 5 saja. Okey, masuk. Kita okey. Kita panggil kita punya chrono, chrono, chrono, chrono. So, ini kena set armor dia. Uh, inilah 13mm, 0.8g tapi sebenarnya 0.8g tu dia jenis yang panjang. Ini yang pendeklah dia. Patut ringan sikitlah. Tapi apa pun kita try sajalah guna ni ah. Ha. Jom, jom, jom, jom. Okey, ni ah, ha. ada 5 saja. Kita tengok ha, apa apa daripada atas ke bawah betul atas kot ada ada apa-apa-apa ayang saya tertembak Bawah lah dia keluar aduh shot ni Dia keluar di beratas bawah pun tak tahu bawah kita try bawah pula ah ha, daripada bawah wah betul ke lagi lagi lagi lagi Wah, wow. Bukan lah ini tak kena lah Berapa sekejap-sekejap Berapa bawah Try lagi Try lagi Uyoh Macam bahaya je Wah, wow. Satu lagi saya rasa ni last Kau tak habis Boleh dengar lagi lah Lagi Oh dah ada Tiga je Kejap, kejap lah, ah. Oh, lah yo, average dia lah 2, 5, 4 tu 2, 7 Yang kedua 2, 6, 2, 2, 1 Betul je, macam bahaya je Jom, jom. saya reset, reset, reset Bawa sekali lagi, buat sekali lagi Ok, ok Sekali lagi, lima lagi Gila, 200 lebih FPS ah. Macam menakutkan lah Siapa kata Nerf ni, selamat dengan kepala nerf dart tua, nerf lagi. Dart tua soft apa tu, foam dart tua, dia keras sikit tau. Ini dia consider lembut jenis yang ni. Um, yang diberi yang ni, yang diberi dalam box ni dia lembut, ni consider lembut. Ada yang keras tau Tepan dia. Kalau dengan FPS macam ni. 200 lebih ya tembak yang ni. You kata selamatlah. Saya tak tahulah. Baik main jauh blaster lah lagi selamat. Apapun ha, Hebat betul lah Jom kita try lagi Tadi ada 3 kan Sekarang saya masukkan 5 lagi Jom Dah tahu dah Dia daripada bawah Dia dibawa-bawa Okay jom. Jom, jom jom Oh you dengar bunyi dia Tapi ni 1-1-5 pula Lagi-lagi-lagi ha, 1-1-2 pula Pasal tadi banyak kuat ah, 1-1-0 Apa Pasal tadi banyak kuat Eh ini kosong pula. Assala. Oh, dia dah tak detectlah. Ayah, ini mau test berapa kali ya? Lah. Okey, saya dah cuci. Okey, okey, okey, okey, again. Masukkan tiga lagi, masukkan tiga lagi. Kena kutip balik. Ha, inilah keburukan. Walaupun saya dah tak ada dalam screen tu dah jauh saya dah dalam 5 meter ke 10 meterlah. Nak kutip dat tapi sebab saya pakai mic Wireless mic So Inilah keburukan Salah satulah keburukan main Dart Blaster Dart ni anda kena kutip balik Melainkan anda ni bangsawan lah Kalau bangsawan tu tak takpelah So biar je Letak je Dart baru Barulah seller ada sales kan Letak Dart baru tak payah kutip-kutipnya Kalau manja Blaster mana ada kutip balik punya kan Tembak je pecah ha, Macam tu lah Right tiga lagi Tiga lagi tiga Satu dua lapan Ini kena tarik lah Manual leceh sikit Satu dua lapan Masa tadi sampai dua ratus lebih Gila oh, Ini tiba-tiba ada dua enam kosong pula So Secara kesimpulannya Saya rasa dia ni memang Consider Boleh tembak lah Dalam dua ratus Ataupun dua ratus lebih Tetapi bukan setiap biji pun Dia boleh dapat menentu Ataupun saya tak sure lah Kalau anda memiliki uh, Panggil blaster lah ha, ni Dart blaster yang ni Anda beritahu lah kat komen lah tahu kat Sean uh, Berapa sebenarnya Biasa anda dapat Sebab test saya dapat Mula-mula tu 200 lebih Lepas tu tengah-tengah tu Dapat 100 lebih 100 lebih, lebih Lepas tu tiba-tiba dapat 200 lebih Nampak? Mula-mula ha, tu dah 200 lebih kan seperti anda lihat di video ni, So, saya rasa memang dia 200 lebih punya kaki lah ni 200 lebih punya performance lah Alright, that's why consider popular lah Kepada anda yang berminat untuk dapatkan model ni, kita tak ada stock tu lah Anda carilah kat luar So, seller yang kat luar tu berterima kasih lah pada Sean Saya promotekan produk macam ni, lepas tu suruh buyer pergi beli daripada anda Anda tak perlu nak keluarkan apa pun ha, Sean dia buat semua benda Lepas tu Sean suruh mereka pergi beli dengan anda. Ha. Anda kecam saya lagi. <tid> saya tahu, saya tahu eh, saya tahu wah, anda selesele yang di luar tu banyak cakap Sean buruk, pekerja tak baik ah. Ha. Ah, tapi saya tak kisah lah. Saya nak buat video untuk membantu semua dan membantu diri sendiri dan untuk suka-suka Okay, ah, ha. tiba-tiba emosional balik. Okay, takpe kita sampai di sini saja untuk video pada kali ini akan ada lagi video baru ah video baru saya tunjuk sikit lah bukan teaser lah tengok kena pergi tepi, tepi pula saya tunjuk teaser lah ha teaser sek apa sekalis imbas ah teng ha, teng teng teng teng teng teng teng ah satu lepas tu ada lagi ada lagi ha teaser lah lai lai lai ha lailah lai-lai ha. teng teng teng teng teng teng teng teng ah ada lagi tapi tak nak tunjuk lah dah letih lah tangan Okey, kita sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, pastikan anda buat perkara apa? Subscribe. Okey, tekan button subscribe ya. Subscribe itu free. Kita nak hit kepada 100,000 subscriber dalam tahun ini ya. So, terima kasih. Tolong-tolong tolong, tolong-tolong nah tolong, tolong, tolong, ya. subscribe subscribe. Okey. Emm, um, tanpa cakapannya lagi, kita jumpa lagi pada video yang datang. Saya Sean di Blaster Mania. Bye bye.